Dragnea anticipează anunul lui Iohannis despre covesii, toată presiunea pus pe umerii lui Tudorel Toader. Liviu Dragnea anticipează anunțul pe care îl va face preedinte Iohannis în această seară, la ora 1800, cu privire la cererea de revocare a Efeitna. liderul PSD arunc presiunea pe umerii ministrului Justiției, despre care spune ce se bucur de tot sprijinul în deciziile pe care le va lua. Eu știu de la doamna prim-ministru ca el susține în totalitate pe ministrul Toader si noi îl susținem în funcție de ce va anunta președintele, dacă aministrul ministrul Toader intenționează să întreprindă vreun demers, noi îl vom sprijini, a declarat Liviu Dragnea, după din acex al PSD. Întrebat dacă de decizia președintelui ar putea fi contestat la CCR, Dragnea a răspuns. Doamna prim-ministru nu are nevoie să îi spună nimeni să-și si anume E discutată deja decizia. A fost o decizie bună. Dragnea a refuzat să precizeze despre ce decizie e vorba înainte de anunul lui Iohannis. Liderul PSD a mai afirmat că sub nicio formă nu se ia în calcul ideea de suspendare a președintelui.